والتجمل بالآداب الإسلامية الرفيعة إذ إنه مجتمع الأخلاق هو المجتمع الذي عندما يظهر بين المجتمعات يظهر سائدا بين المجتمعات وعندما يظهر فإنما هو يظهر معرفا بحقيقة الإسلام العظيم ومدى شموليته وغايته بين الناس والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرص غاية الحرص على بناء مجتمع الأخلاق وكان حرصه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل والعمل فكان يعلم الصحابة الكرام عظيم منزلة الأخلاق وما وأهمية التحلي بها، إذ إنه بالأخلاق يا عباد الله تظهر يظهر على العبد تعظيمه لهذا الدين العظيم، فالمسلم الحقيقي الذي سلم المسلمون من لسانه ويده وقام بأداء العبادات والفرائض على أكمل وجه عندما ننظر إليه في هذا الجانب فإننا ننظر إليه في جانب تعبده لله تبارك وتعالى وأما الجانب الخفي الذي ينبغي أن يظهره على الإنسان هو جانب, هو جانب معاملته لله تبارك وتعالى وجانب معاملته للخلق ولذلك كانت شخصية المسلم الاجتماعية شخصية تتسم بكل الصفات الحميدة التي إنسادت بين أفراد المجتمع كان هذا المجتمع مجتمعا ناجحا وكان مجتمعا مستقرا خاليا من العيوب التي تؤدي به إلى التفكك والانهيار وعندما ننظر إلى آيات الذكر الحكيم والأحاديث النبوية المشرفة نجدها مليئة بالدعوة دعوة المسلمين والمسلمات إلى التحلي بالأخلاق الاجتماعية الرفيعة ونحن يا عباد الله إنما نعرف دين المر بمدى تمسكه بأخلاق الإسلام فإن كان الرجل خلوقا مؤدبا فإننا نعرف بذلك قوة دينه وقوة تمسكه بالهدي النبوي المبارك. وعندما نجد الانحراف والانحلال الاخلاقي عند كثير من المسلمين في مجتمعاتهم فاننا نجد ولا بد ظاهره الوازع الديني ظاهره جليه من حيث الضعف ومن حيث البعد عن المنهج المستقيم الذي يدعونا إليه رب العالمين في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وكذلك عندما نجد الانحراف يمنة ويسرة عن الأخلاق الرفيعة فإننا نجد ذلك كذلك نتيجة للبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاته الاجتماعية مع جميع الناس وعندما ننظر إلى هذه الأخلاق الاجتماعية والتوجيهات الإسلامية الرفيعة في باب الأخلاق نجدها كثيرة جدا وذلك من أجل أن يتحصل العباد على الثواب الجزيل من رب العالمين في تكميلهم وإكمالهم لحسن الخلق فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرشد أمته إلى تحسين الأخلاق وإلى تجويد الأخلاق وإلى محاسبة النفس على التقصير في تعلم الأخلاق وكيفية معالجة الأخطاء التي تكون في باب الأخلاق واسمعوا ما يقوله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل وما من شيء يكون أثقل أسقل في ميزان العبد من حسن الخلق يأتي حسن الخلق في صورة الصدق في صورة الإحسان في صورة التأني والرفق في صورة التواضع في صورة التراحم في صورة التصبر والتحمل للأذى إلى غير ذلك من ألوان وأشكال الأخلاق الرفيعة يأتي ذلك كله في ميزان العبد ثقيلاً ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن إذا تعامل الناس فيما بينهم كل الناس إذا تعاملوا باخلاق طيبة وآداب رفيعة حلت بينهم المودة ودامت بينهم الألفة وكانت النفوس كلها صافية والأرواح طاهرة مبارك ولكن عندما ننظر إلى مجتمع يكون فيه الانهيار الأخلاقي على أشده حسدا من عند أنفسهم وتباغضا وقراهية وغشا إلى غير ذلك من الألوان التي تدل على التفحش والبذاءة في الأخلاق وسوء ومساوئ الأخلاق فإننا بد وأن نقف وقفة لبيان عظيم الأخلاق من ناحية ولبيان كيفية تعامل المسلم التعامل الصحيح في باب الأخلاق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب. أن يؤتى إليه يعني كما تحب أن يعاملك الناس بحسن خلق فينبغي عليك أن تعامل الناس بحسن خلق كذلك لا ينبغي أن تكون المعاملة بحسن خلق من طرف واحد ولما كان ذلك كذلك انتشر بين الناس الفحشاء وانتشرت بين الناس سوء المعاملات وانتشرت بين الناس قلة الأدب وانتشرت بين الناس التصرفات الخائبه والتصرفات غير السليمه ولذلك ينبغي علينا يا عباد الله كما ينبغي علينا ان نتعلم الاخلاق ينبغي علينا ان نعامل غيرنا كما نحب ان نعامل والمسلم الحصيف الطيب المبارك اينما كان هو المسلم الذي يحب لاخيه ما يحبه لنفسه ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثغساغون والمتشدقون والمتفيهقون". فقالوا يا رسول الله قد علمنا الثغثارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبر فإذا تحل المسلمون بالتواضع فيما بينهم ولم يكن بينهم متكبرا كما الخير بينهم عميماً والخير بينهم كثيراً وقد قال رب العالمين ولا تمشي في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وتأمل منزلة التعامل بالإحسان الأخ يعامل أخاه في دين الإسلام على مبدأ الإحسان لا كحال من يعامل أخاه إن أحسنتم أحسنا وإن أسأتم أسأنا فتكون المعاملة بالمقابلة إحسانا وإساءة. وإنما يقول رب العالمين وقل عبادي يقول التي هي أحسن كل قول حسن تحتاج إليه من أخيك فينبغي عليك أن تقوم به وأن تؤديه وكذلك كل تصرف تريد أن يعاملك به الناس فينبغي عليك أن تكون أنت المبتدئ بالمعاملة الطيبة وقد قال الرسول الكريم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هكذا يكون الحب في المجتمع الإسلامي وهكذا تكون المحبة ويكون التواحم بين المسلمين في مجتمعهم الإسلامي والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحماء ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة والرحمة إذا كانت بين المسلمين إذا كان المسلم رحيما بإخوانه يتعامل بالرحمة لا يكون فضا غليظ القلب وإلا فض الناس من حوله كما كان النبي يعلم أصحابه ويعلم أمته والله رب العالمين يقول في كتابه الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين فإذا تعامل الناس فيما بينهم بالتراحم هذا عندي وهذا عندك ويكون التراحم هو المبدأ الأخلاقي الاجتماعي بين الناس عندئذ تكون هناك الألفة وتكون هناك المحبة القوية وعندئذ يكون الأخ بجانب أخيه في مواقف الشدة وفي مواقف الاحتياج. وكذلك إذا تعامل الناس بمبدأ الأمانة في المجتمع، ساد هذا المجتمع، وكان هذا المجتمع مجتمعاً أخلاقياً رفيعاً، ورب العالمين بين لنا أن هذه الأمانة ليست بالشيء الهين، وإنما قد عجزت السماوات والأرض أن تتحمله هذه الأمانة بكل تفاصيله وحملها الإنسان والإنسان يعتريه العجز ويعتريه الضعف ويعتريه النسيان غير ذلك من الأمور التي تطرأ على الإنسان ولكن رب العالمين يقول في كتابه الكريم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد مدح الله جل وعلى المؤمنين في كتابه الكريم بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوا فالوفاء بالعهد يا عباد الله والتحلي بالامانه هي سمة المسلم الاجتماعي في في الاسلام فينبغي علينا ان نكون كذلك فيما هو فيما هو متعلق بالامن وكذلك الصدق هو العلامه الداله على قوه ايمان العبد ومدى تحليه بالاخلاق الاسلاميه الرفيعه ورب العالمين يقول في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا تق الله وكونوا مع الصادقين وتعرفون النتيجه التي تؤدي التي تؤديها الصدق بالعبد بين يدي رب العالمين يكتب عند رب العالمين صديقا فيتعامل بصدق لا يتعامل بغش ولا يتعامل بخديعه ولا يكون كذابا فان كان كذابا وقد اكثر من الكذب يكتب عند رب العالمين كذابا ما دام يتحرى الكذب وتعرفون ان الكذب يؤدي بصاحبه الى المصير الذي تشمئز منه النفوس ولا تتمناه بحال مهما ادت المسالك اليه الا وهو النار ولذلك المسلم يتعامل مع جميع الناس بصدق ولا يتعامل بغش والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قد راى رجلا يبيع ويشتري ولكن لم يكن ضميره حيا حال البيع والشراء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صبرة طعام وقد أصابت أصابعه الشريفة البلل فما كان منه أن قال ما هذا يا صاحب الطعام فقال الرجل قد أصابته ماء السماء يعني المطر فكان ما كان من قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشف ليس منه وما أكثر الباعة وما أكثر التجار الذين يتعاملون بدون وازع ديني ولا خوف ولا تقوى فيتعامل الرجل بالنهار في سلعة من السلع التجارية بمبلغ معين وبقيمة معينة ثم إنه يغير هذه القيمة بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو غير ذلك فتكون السلعة هي هي بالقيمة الحقيقية المتعارف عليها بين الباعة والتجار ولكن الطمع والجشع إذا عم بين المسلمين أدى ذلك إلى قلة البركة في الأرزاق والبعد عن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم رجل الآن من أهل الجنة ما صفة هذا الرجل وما عمله كما لا يقوم الليل ولكن كان إذا تعرى بالليل فإنه يذكر رب العالمين ويكبر ويحمد الله تبارك وتعالى لم يكن له كبير عمل سوى أنه يؤدي الفرائض يصل الصلوات الخمس يشهد الجماعة ويصوم شهر رمضان ويؤدي زكاة ماله ويحج بيت الله الحرام ويؤدي ويحقق الشهادتين التحقيق الإسلامية الصحيح فما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص أن ذهب إلى هذا الرجل وبات عنده ثلاث ليال وما كان من هذا الرجل إلا أن قال له لا أقوم بكبير عمل غير أني لا أجد في نفسي غشا للمسلمين ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم نسأل الله رب العالمين أن يحسن أخلاقنا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن القيم المجتمعية المباركة التي ينبغي أن تسود في مجتمع المسلمين العدل ينبغي للناس جميعا إذا قالوا أن يعدلوا وإذا فعلوا أن يعدلوا ورب العالمين يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا وقال رب العالمين وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فإذا تعامل الناس بالعدل، يعطي كل واحد منا حقه للأخير من كان عند أخيه حق فينبغي عليه أن يقوم بأداء هذا الحق لأخيه بدون ما تحيز وبدون ما تفرقة وبدون ما هوى النفسي في ذلك فإذا أدى كل واحد منا حقه لأخيه ساد العدل بين الناس وكان الناس فيما بينهم على وجه طيب مبارك كذلك إذا تعامل المسلمون في مجتمعهم بالبر والتقوى والتعاون إنما يكون تعاونا مباركا إذا كان تعاونا على البر والتقوى ورب العالمين يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمجتمع حتى يكون مجتمعا قويا لابد وأن يكون عام... لابد وأن أن يكون أفراده من أهل الأخلاق الإسلامية الرفيعة، الكل منا كل منا يتعلم كيف يكون كيف يكون اكتساب الأخلاق الناقصة عنده، وكل منا يحاسب نفسه على التقصير في الأخلاق، من كان منه تفريط، من كان منه تقصير، من كان منه سوء في المعاملة بين الناس، فالفرصة أمامه سانحة، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن, عن الجاهلين ليكن ذلك كذلك في تعاملات الناس فيما بينهم يتعامل بالعف والمسامحة والصفح والمغفران وكظم الغيظ إلى غير ذلك حتى ينال الثواب الرفيع من رب العالمين وبعض الناس يتصور أنه إذا قام بأداء العبادة وساءت معاملاته فان ذلك لا يكون عظيما عند رب العالمين بل يكون بالامر الهي ورب العالمين بين لنا ان ذلك يفسد العمل وكذلك الرسول الكريم بين لنا ان سوء الاخلاق تفسد الاعمال وتضعف الايمان وتجعل العبد من الخاسرين الذين يخسرون دنياهم واخراهم فاننا نعرف ان قيمه المسلم وسمعته في مجتمعه فإذا كان سليماً النية يتعامل بخير وحب للمسلمين كان الحب هذا ظاهرا في تعاملات المسلمين معه وكان نبيلا وكان شريفا وكان مكرما وكان مهابا بين إخوانه وأما إذا عرف عنه الغش والكذب والقديعة والحقد والحسد تبرأ الناس منه وتنحى المسلمون عنه وعندما تخرج الذرية من من هذا الرجل على هذا النحو تفسد الأخلاق وتضيع المجتمعات وتتفكك الأسر فالنجاة كل النجاة يا عباد الله في تعليم أهاليكم وتعليم أولادكم الأخلاق الإسلامية الرفيعة علمهم ذلك بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى والوقوف عند تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالأخلاق وما أكثرها وقرأوا الأحاديث النبوية الشريفة التي تدعوكم وتحثكم على تعلم الأخلاق الإسلامية العظيمة ففي ذلك فلاح ما بعده فلاح نسأل الله رب العالمين أن يعيننا على إصلاح ما فسد من أقوالنا وأعمالنا ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر وثبت أقداما وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها تقواه أن أنت خير من ذكه أنت وليها ومولاه اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ومرض اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها الا ان احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاه امور المسلمين لما تحبه وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين